Denise Rifaia se cepat porumbelul, în direct, despre Liviu Dragnea. Cuvintele ei nu au trecut neobservate de invitai. Primarul sectorului 1, Dan Tudorache, sublinierei managerul general al Academiei Rapid, fostul fotbalist rapidist Nicolae Stanciu, au recunoscut în direct, la Realitatea TV, în emisiunea Talk News.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 Purtat pe 8 martie, a început cu primarul Dan Tudorache afirmând că proiectul Academia Rapid nu e unul politic sublinierăice ar fi vorba de o chestiune strict sportiv, informează ProSport.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 Rapidul fiind, a sublinierea acum și spus sublinierea i dumneavoastră nere. Cetre moderatoarea Denise Rifai, patronat de domnul Dragnea și. Moderatoarea Denise Serifai a început să muscească, la auzul acestor afirmații, sublinierea intervenit prompt două puncte: patronat spiritual, și fizic. Prin domnul Tudorache. În ultimele secunde ale emisiunii, însuși sublinierea primarul Dan Tudorache a recunoscut, la rândul ei, ce Liviu Dragnea a traiectoria Academiei rapid subliniere. e preocupat să-i dea o bază sportiv tot de la stat. Două puncte ce vreau să mai spun. cum vreau eu să vă sprijine politicul, NR. Li se adresa lui Daniel Bancu sublinierei Daniel Nicolae, prezent subliniere ei în studio? Ca baza pro-rapid să ajung cât mai repede la primria sectorului 1. E adevărat re din Taledragnea, ce tot aici vorbit de el, mi-a promis ce va ajunge, ne Baza, în acest retur de campionat. Eu iau parte a bun sublinierei.